Morjes Tässä tällä viikolla kävi semmonen erikoinen juttu, että ensimmäistä kertaa puolustusvoimat käskivät kertausharjoituksiin. Eli kohta tulee 35 vuotta täyteen ja kertaakaan ei ole käsketty kertauksiin. Kävin tota intin vuonna 2007 kainu brikaatissa olin siellä sotilaspoliisina, ja nyt sitten oli aika hämmentävää tämä, että nyt tuli sitten kertauskäsky, ja ei todellakaan ollut Kainuuseen, vaan pitää mennä Porin-brikaatiin, säkyylä marras-joulukuun vaihteessa viikon verran aika yllätys yllätys kyllä, että tuli mutta tietysti nyt on tämä kun maailmantilanne on mitä on ja puolustusvoimat on saanut lisää määrärahoja, niin voi kutsua kertauksiin tämmöisiä vanhoja ukkojakin sinällä ymmärrettävä eikä minulla siis sinällään on mitään sitä niin ajatusta vastaan, että se voi olla ihan mukavakin kokemus, ainakin joltakin osin ainoastaan tuo sijainti nyt on vähän kummallinen että en oo tosissaan koskaan siellä Porin suunnalla tai säkyylästä puhumattakaan niin ei ole mitään hajua, missä siellä on varuskunta ja sitten puolustusvoimat oli lähettänyt tuossa Kirjeessä niin junalipun, jolla sinne pitäisi kulkea. Mutta sitten kun kattelin vähän noita kulkuyhteyksiä, niin kokemaille pääsee junalle ja se on lähiasema ja siitä on vielä joku 30 kilsaa sinne määrän päähän. että en sitten tiedä mikä tässä on ajatuksena ja sitten katoin että pääsisikö sinne bussilla, vaan ei sinne kulje mitään busseja oma autoa ei ole käytössä, niin saa nähdä millä konstilla sitä sitten sinne perille pääsee ja sitten aikanaan takaisinpäin kai se selviää mutta siinä kirjeessä sitten tuli ohjeita, että netistä puolustusvoimien le alustalta, niin löytyisi lisää tietoa vaan eipä sieltä sitten löytynyt kun ei se löytänyt sitä työtilaa, mikä siellä piti olla niin vähän vielä avoimeksi jäi mutta aika yllättynyt olin kyllä, että tällaista postia, postia pv lähetti mutta ei siinä mitään mennään, kun käsketään. Ja varmasti on, on ihan kiva päästä tota, sitten kertaamaan ja et onhan se ihan silleen mielenkiintoista, että pääsee, pääsee taas noitten aseitten kanssa leikkimään, kun ei niitä ole Siviilissä tullut tehtyä, vaikka ehkä on joskus tarkoitus ajatuksen tasolla ollut, että kävisi vaikka pistoolilla ampumassa, mutta en ole saanut aikaiseksi, niin nyt ainakin sitten pääsee vähän pyssyllä paukuttelemaan, Val valtio tarjoaa tämä huviin. Mutta tota, onhan se silleen, jos yleisemmin ajattelee, niin varmasti ihan hyvää, että, että tota, nyt on puolustusvoimien määrärahoja nostettu, että voi kertauksia järjestää useammallekin ja että puolustuskyky pysyy hyvänä Tälleen laajasti ajateltuna. Niin Mutta yllätyksiä täynnä, että ei tiedä varmaan nyt, jos oot jos varuusviespalveluksen käynyt, niin varmaankin yhä useammalle kolahtaa näitä käskyjä kertauksia. Että saa, saa nyt nähdä, mitä sitä tulee, ainakin aika on ehkä hieman, tai ei ehkä, mutta varmaan... Paskin mahdollinen. Marras-joulukuun vaihteessa on kylmää ja märkää ja pimeää ja kosteaa ja kaikkea tätä, mutta se on kuitenkin vain yksi viikko, niin siitä varmasti selvitään jollakin tapaa, kuvaa perille löytää joskus. Mutta semmonen Tosissaan ylläri ja ehkäpä nyt ei tälle viikolle sitten muuta, muuta sen kummemmin ole, niin tota, kiitokset katsomisesta ja palataan ensi viikolle. Moikka!